Роботи, які присвячені війні, на виставці представила художниця Надія Борецька. Жінка каже, свої переживання за тих людей, які втратили все і змушені тікати, вона відобразила в роботі втікачі. Отут, якби на полі, мама зі своїми дітками, дітки прижалися до неї, і вони змушені ховатися під деревами, тому що по полю йдуть танки. Художник Олег Попровський каже, на протиж представив роботу про Маріуполь як згадку про довоєнні мирні часи. Ми були, відпочивали на Азовському морі, хтось в Маріуполі, хтось в Бердянській, десь на Азовському морі були. І після того, що сталося з Маріупола, страшний, жах. Є, кожен згадує ті моменти, ті часи, коли він там був, коли він відпочивав, йому було добре. Тобто я тут показав оце все те, що твориться. П'ять полотен на виставку представив і художник Ігор Севець. Митець каже, це роботи різного формату, і одна з них вже продалась. В основному пейзажі, так. і вже один пейзаж на щастя був закуплений, і ці гроші підуть на наші збройні сели. Це зимовий парк, це колись він вже трошки змінився, це річка плоска і місток через, через річку до парку. Виставка дії в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва у відділі МСС, каже мистецтвознавиця Людмила рожко Павленко Розповідає, як можна придбати роботи митців. Є спеціально підготовлений прайс-лист, де вказано прізвище автора, його телефон і список робіт, які представлені на виставці, з ціною кожної роботи. Тобто той, хто вибере собі якусь ту чи іншу роботу, він може зателефонувати автору, і дізнатися про ціну і заплатити цю роботу. 70% за вартість цієї роботи перераховується на ЗСУ, 30% – це автору за роботу, за фарби, за полотно і так далі. Я рахую, що це для мене почесна місія, і це е, мій свідомий обов'язок як українки. Я хочу допомогти, я не можу взяти автомат в руки, тому я беру пензлі і малюю. Це вже третя виставка, і ми не здамося, ми будемо малювати, ми будемо пензлями захищати себе і своїх дітей. І тому я рахую, що це не остання виставка. Придбати картину на виставці «Продажі щодії» у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва можна до 24 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегульник. Новини на Суспільному. Хмельницький.